Lottopallojen tarina alkoi sillä lailla, että veikkaukseen tuli Lotto-arvontakone, joka toimi näillä superpingispallolla. Ja niihin maalattiin, numerot painotettiin ja, ja yhtä paljon numeroita joka pallossa niin, että se kilpasi laitoksella Punnittiin ja tasapainotettiin ja sen teki kultaseppä. Sellaisella ruiskulla hän laittoi palloon jotain ainetta, joka teki siitä täysin pyöreä. ja Ne paino 2,48 grammaa ja niissä oli 400 osakramman ero vain silloin, kun ne oli valmiita ne pallot. Valtion valvojat, ne oli niiden takana ne pallot ja ne oli neljässä matkalaukussa numeroituna valmiina ja ne oli kovan seulan takana. Eli toisin sanoen kävin Sisäasiaministeriössä varmaan sata kertaa, kun niitä hankittiin, laitettiin ja tarkastettiin ja vietiin TV. Ja ne loput annettiin sitten tämmöisille urheiluseuroille, jotka harrasti pingistä. Ne oli ne, mikä nyt lottoon mut sitoi ja sydämestäni kiinni.